Hej alla Täbybor. Nu står vi här på Täby torg inför den traditionsenliga julgranständningen och nu tänder vi granen 3, 2, 1. Nu kommer vi lyssna på fantastiska julsånger som kommer att framföras av ungkultur i Täby. Thank you.